Перший матч показав реально від Суареса збірної Уругваю залежно. І те, що він навіть буде у другому, та... у другому матчі грати, це, звісно, плюс для збірної Уругваю. Але я не впевнений, що Суарес зараз в оптимальних кондиціях. Звісно, його присутність на полі, оце його дух, його харизма, вона і допомагатиме партнерам по команді. Але тут постає виникає питання, наскільки він у фізичних кондиціях готовий і наскільки він готовий провести той же самий повний матч. Але від Суареса, повторюся, судячи з першого матчу результату програного поєдинку, від Суареса збірна у ми це, напевно, вимушені визнати залежно. Тим більше, що перед чемпіонатом я для себе так розклав сітку і вивів по групах, а потім по плей і до фіналу свій зробив такий прогноз, то в мене в моєму фіналі, це мабуть теж суб'єктивна, але вийшла Аргентина і Німеччина. Ну, звісно, я як вболіває за німеччину, ставлю в фіналі на Німеччину. Я хочу фінал 90- і так само я поставив і аж до чвертьфіналу довів, як мінімум, і в півфіналі поставив, що програє збірну Уругуває. Тому от такий мій поки що прогноз. Єдиний із всього, що за перше тур відбулося, який поки що мій не справджується. Це єдина поки що поразка перша. Я, чесно кажучи, я просто не очікував, що Коста-Ріка так зіграє достатньо сильно. Вітіскоп спортивне відео.